Så gör du en soft-shackle. Börja med att ta 85-90 cm dinamma-lina. Markera mitten. Från mitten 18 cm. Då blir det en standard soft-shackle. Ta in splitsnålen i linan. När du kommer till mittenmarkeringen så ska du låta splitsnålen gå igenom linan. Träden lösa änden igenom med hjälp av splitsnålens hål. Dra åt linan så att den... Tight. Inte finns något utrymme kvar. Ska du ska göra en markering där den inre delen och den yttre delen möts. Som du sedan tar nålen och drar igenom den yttre delen. Nu är det dags att göra den klassiska soft shackle knuten här. När du är nöjd med knuten så sätt in en liten lina för att enkelt kunna dra bak höljet. Använd en vanlig nål och så gör en, en liten knut. Du har nu gjort din första egna softjackel. det sista du ska göra är att kapa av alla lösa ändar.